يؤلمني والله مشهد مشهد لبلدية الشعب وهي تفرغ النفايات اكثر من 80 ميت بين طفل وبين امراه وبين رجل كبير السياره جايه تفرغ النفايات وهؤلاء يركضون وراء السياره عسى ان يحصل لها حاجه عايش على القواطي هذه الصوره موجوده الان على اليوتيوب وشوفها ناس عايشه على المزبله حس... إذا حتى اذا ما تاكل الزباله تعيش على هاي القوطيه وعلى هاي البلاستيكه وعلى حديده وعايش عليها وتقول له عمي شو شج... من هالقواطي؟ يقول لك والله عمي اطلع لي باليوم 3000 4000 5000 من هالقواطي وابيحن وبيع لي الكيلو ب دينار دينار 4000 دينار عايشة يلقط قواطي في بلد الان الخير يطفو به الى السماء هو هذا هو هذا يا حكومتنا يا حكومتنا يا عمامنا يا خواننا يا خواننا هو هذا نريد حاكم جعفري لا ولي الا علي ونريد حاكم جعفري هو الحاكم الجعفري ايش يسوي؟ احنا عبانا والله عم من اجا الاحتلال قلنا يا يابا عم هذا الجنوب راح يصير جنه مال الارض واحنا راح يعوفونا راح يقتلنا الجوع كل شيء ماكره نبقى جد وعظوم راح بس يعرفون ربحهم لان دولت كانوا بالخارج ومتعذبين وشايفين الظلم ووجوههم محروقه حريق وخايفين الناس نايمه بالاهوار والناس ما ادري وين جالسه بغير الدول مش الفاتح لبسطيه والفاتح لشمبر قلنا يابا هذا كاتل الظلم وراح يفتح الخير لهلا له له. وهيك يصير يا اخواني هو هذا الدين معقوله هذا هذا دين علي بن ابي طالب معقوله هذا الدين الذي كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاهم جميعا هذا لا يمت بالصلح الامن والغذاء حاجه للناس يوجب على الناس الان ان ان يوجب على انفسكم ان تؤمنوا غذاء الناس